Στου ανθρώπου, υπάρχουν δύο περίοδοι και αυτέ οι περίοδοι είναι η άνοιξη και οι αρχέ του φθινοπόρου, γύρω στο Σεπτέμβριο, που παρατηρείται η λεγόμενη εποχική τριχόπτωση. Και μάλιστα δεν είναι περίεργο, το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ στα πλαίσια του αντικειμένου μα, να έχουμε άντρε και γυναίκε τι περιόδου αυτέ να έρχονται με μεγάλη ανησυχία στο γιατρό και να λένε: Ενώ δεν έχω πρόβλημα τριχόπτωση, γιατρέ, ξαφνικά, αυτό το μήνα βλέπω στη χτένα μου, στον μπάνιο, όταν λούζομαι, πάρα πολλέ τρίχε. Τι συμβαίνει. Η απάντηση είναι ότι στι περισσότερε φορέ είναι αυτή η εποχική τριχόπτωση, το λεγόμενο shedding. Σε ανθρώπου που έχουν φυσιολογικά μαλλιά, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση. Δηλαδή οι τρίχε που πέφτουν είναι σε τελογενή φάση, μετά από λίγου μήνε θα περάσουν πάλι σε αναγενή φάση και θα δώσουν νέε τρίχε. Εκεί που χρειάζεται να παρέμβουμε εμεί και να δώσουμε κάποια συντηρητική υποστήριξη είναι σε ανθρώπου με αδύνατα μαλλιά που ούτω ή άλλου έχουν πρόβλημα τριχόπτωση και που επιτείνεται το φαινόμενο αυτό.